السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کا بہت بہت استقبال ہے خیر مقدم ہے ویلکم ٹو مائی چینل ہماری اردو زبان ایچ یو اس چینل میں ہم اور آپ بات کریں گے اسکول و کالج میں پڑھائے جانے والے اردو سبجیکٹ سے متعلق سوال و جواب اور الفاظ معنی نثر نظم سے متعلق جو بھی آپ کے ایگزام میں سوالات آنے والے ہیں ان کو یہاں پر ہم حل کرنے کی اور آپس میں سمجھنے کی سمجھانے کی کوشش کریں گے یہ میرا چینل چونکہ نیا ہے اور پہلا ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو آپ سبھی سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس ضرور دیں چونکہ اسی سے مجھے حوصلہ ملے گا آگے سے آگے بہتر کرتے رہنے کا اور اپنی خامیوں پر نظر نظر کر کے اور آپ کی رائے مشورے کے ساتھ بہتر سے بہتر کام انجام دینے کا تو شروع کرتے ہیں آج پہلا ہم ٹاپک لے رہے ہیں تنقید اس سے متعلق آپ کے ایگزام میں سوال آ سکتے ہیں کہ تنقید سے آپ کیا سمجھتے ہیں تنقید نگاری سے کیا سمجھا جا سکتا ہے آپ تنقید نگاری کو کیا سمجھتے ہیں اور نقاط یا تنقید نگار کیا ہے کون ہوتا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اس کا جواب وہ مضمون یا وہ مضمون نگاری جو ادبی صنف ادبی تخلیق یا ادبی خیال کو جانچا جانچ پرکھ کر اس پر اپنی پرسنل ذاتی رائم قائم کرے تو اس مضمون کو ہم تنقیدی مضمون کہہ سکتے ہیں تنقیدی مضمون کا جو دائرہ ہے وہ کافی وسیع ہے کافی بڑا ہے اس میں جو بھی صنف لی گئی ہے چاہے وہ نظم ہو غزل ہو یا کوئی ایک شعر ہو کوئی مصرع ہو یا کہانی ہو ڈرامہ ہوں افسانہ ہو تو اس سے متعلق ایک کنکلیوژن ایک وشلیشن جس کو ہندی میں کہتے ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے کسی بہت ہی قابل اردو ادیب کے ذریعے سے وہ اس پر اپنی رائے رکھتا ہے تو اس کو ہم تنقیدی مضمون کہتے ہیں اور اس کی اہمیت اردو ادب میں بہت زیادہ ہے اور خاص کر کے نئے لکھنے والے شعراء اور ادیبوں کے لیے کہ وہ پرانے اپنے استادوں سے تنقیدی نوٹس تنقیدی مضمون لیں کہ جو میں نے کچھ کارگزاری کی ہے جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ کتنا معیاری ہے تو ہر صنف کے بہت سے اصول ہوتے ہیں اور اس کی پابندیوں کے ساتھ ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے تصنیف یا رائٹنگ کی جاتی ہے یعنی کوئی شعر کہنا ہو وہ کتنا ادبی اصولوں پر کھڑا اتر رہا ہے اس میں کیا کمی ہے کیا بیشی ہے یہ ایک نقاد یا تنقید نگار ہی بتا سکتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ تنقید میں کسی بھی تصنیف کے بارے میں برائی کی جائے بلکہ اس میں خامیاں اور خوبیوں دونوں پہ نظر رکھی جاتی ہے اور ان کو بالکل ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اس پر نوٹس کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس میں تنقید نگار کی اپنی ذاتی پسند ناپسند اہمیت نہیں رکھتی ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے جو کچھ بھی خیال پیش کیا گیا ہے وہ ادبی اصولوں پر کتنا کھڑا اتر رہا ہے اور کتنی اس کے اندر اصولوں کی پابندی کی گئی ہے اور اس کے لیے ایک تنقید نگار کو اس صنف کو اس یعنی کہ اس جو بھی کارگزاری جو بھی شعر ہے جو بھی غزل ہے نظم ہے یا کوئی بھی کہانی وغیرہ ہے اس کو بار بار پڑھنا رہتا ہے ہم اور آپ عام طور سے کسی بھی صنف کو ایک آدھ بار پڑھتے ہیں اور اس کا اثر ہم پر وقتی ہوتا ہے اور یہ بات ضرور ہے کہ جو کچھ بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کا چاہے وقتی اور چاہے دائمی یعنی مستقل اثر ہو لیکن اثر ہوتا ضرور ہے تو جب ایک نقاد ایک تنقید نگار بار بار اس تصنیف کو پڑھتا ہے اس شعر اور غزل کو یا نظم کو یا کسی بھی بند کو تو اس کے اوپر ہر بار نئے زاویے اور نئی حقیقتیں اس سے متعلق اس کے اوپر کھلتی رہتی ہیں پھر وہ ان تمام خیالوں کو اور تمام تاثرات کو جمع کر کے اپنا ایک حتمی فیصلہ ایک حتمی رائے قائم کرتا ہے اور وہ پھر اس کو لکھتا ہے تو مضمون نگاری نہ صرف یہ کہ کسی بھی تصنیف کے لیے تشریح کا کام کرتی ہے تہذیے کا کام کرتی ہے بلکہ ایک بہت ہی پختہ اور سوچی سمجھی ایک رائے قائم کرتی ہے کہ یہ چیز جو لکھی گئی ہے یا یہ چیز جو بیان کی گئی ہے وہ کتنی مؤثر ہے کتنی سود مند ہے یا کتنی نقصان دہ ہے اس کا معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے اور مطالعہ کرنے والوں کے دلزماعت پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے اس کی صحیح رپورٹ اور صحیح اس کا جو خلاصہ ہے وہ ایک تنقید نگار دے سکتا ہے تنقیدی مضمون سے مل سکتا ہے تو بہت ہی اہم مضمون یا بہت اہم صرف ہے تنقید نگاری اور اس کو ہم جتنا بھی جو ہے بڑے بڑے جو تنقید نگار ہیں ان کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اوپر کسی بھی جس صنف کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اس کے نئے نئے حقائق ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمیں کسی بھی شعر کو کسی بھی نظم و کو سمجھنے کے اندر زیادہ سے زیادہ مدد ملے گی مثال کے طور پہ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ وہ فرماتے ہیں اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا کو بھی خدا نے تو اس کا ایک ظاہری معنی تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا وہ ایک ایلیگیشن لگا رہے ہیں ایک الزام لگا رہے ہیں کہ بتوں کی پرستش کرنے والوں نے بتوں سے ہی بھید بھاؤ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا اور آپس میں دوسرے انسانوں سے فرق کرنا سیکھا ہے اور گویا اس طرف کہہ رہے ہیں کہ جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کو خدا ہی نے جنگ و جدل یعنی کہ لڑائی جھگڑا سکھایا ہے مارکاٹ سکھائی ہے تو یہ ایک ظاہری یعنی الفاظ کو پڑھ کر مصروں کو پڑھ کر شعر کو پڑھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب ہم اس کو ایک تنقید نگار کی نظر سے پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس کے حقائق اس کے نتائج اور اس کے جو خیال ہے اس شعر کو کہنے کا وہ کچھ اور ہی ہے بلکہ یہ جو میں نے ابھی پہلے بیان کیا اس کے بالکل برخلاف ہے بس بات کیا ہے نقطہ کیا ہے کہ اس میں ہم ہر مصرے میں یعنی جو شہر کے دونوں مصرے ہیں اس میں کیا لگا کر سوچیں یعنی کوشچن مارک لگا کر سوچیں تو پھر یہ شہر یوں سمجھ میں آئے گا کہ کیا اپنوں سے رکھنا, کیا اپنوں سے بیر رکھنا تو نے پتوں سے سیکھا کیا جنگ و جدل سکھایا واحس کو بھی خدا نے تو یہاں پر ایک سوالیہ نشان ایک سوالیہ جملہ بن گیا کہ تم یہ جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہو تو کیا یہ تمہارے بتوں نے سکھایا ہے کیا یہ خدا کا پیغام ہے کہ تم آپس میں لڑو اور انسانیت کو مجروح کر دو اور آپس میں جو ہے اتنے بیر رکھنے والے بن جاؤ کہ خون کے پیاسے ایک دوسرے کے بن جاؤ ہرگز نہیں تو یہاں پر اقبال یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ کیا خدا نے تم کو جو ہے لڑائی جھڑا سکھایا کیا بتوں سے تم نے یہ بات سیکھی ہے نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے نا تو پھر کیوں لڑتے ہو تو بس آج کے لیے اتنا ہی تو یہ تنقید نگار کا کام ہے یہ تنقیدی مضمون ہے کہ جن کو ہمیں بہت یعنی ہم اگر ادب اردو ادب سے اگر محبت کرتے ہیں اور اس کو واقعتاً سمجھنا چاہتے ہیں نہ صرف تفریح کے طور پر وقت گزاری کے طور پر اگر ہم پڑھتے ہیں یا صرف اپنے امتحانات میں جو سوالات آنے والے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم رٹہ لگاتے ہیں ریڈنگ کرتے ہیں اور بار بار اس کو دہراتے ہیں تو یہ بات ہمیں اشعار کی اور غزل و نظموں کی کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی نہ ہی نثر ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ حقیقتاً مصنف یا شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز سے فائدہ ہی ہوگا تو ایک بار پھر روانہ ہونے سے اور اگلی بار ملاقات سے پہلے آپ سے درخواست کہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس ضرور دیں السلام علیکم